1 квітня відбувся випуск першого курсу навчання професійних військових капеланів Збройних сил України. Їх у стінах гарнізонного собору Святої Софії при Мудрості Божої благословили представники різних церков та релігійних організацій. Оце вперше в новітніх реаліях, закінчивши відповідний професійний військовий вишкіл, військові капелани отримують і військові знання, а відтак документ про їхню кваліфікацію, відповідну готовність служити Богові і Україні. Цей історичний момент був люди, до якої ми йшли разом. Як представники різних церков і наших релігійних організацій, так само і українське військо, українська держава, ми сподіваємося, що на базі нашого Національного університету буде відкрита повноцінна військова кафедра, для того, щоб можна буде планомірно за високими міжнародними стандартами готувати військових капеланів різних конфесій для служіння українському війську. Отці глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав разом з предстоятелем Православної церкви України Блаженнішим Епіфанієм освятили прапор Служби військового капеланства Збройних сил України. Ваша місія дійсно духовну підтримку наших воїнів. Ваша метаблість завжди поруч, рядом з ними. Я впевнений, що ви обов'язково виконаєте це завдання – Бо вже завтра, переважно більшість з вас вправляється в свої бойові частини для виконання ваших завдань. Наприкінці 2021 року вступив у дію Закон України про службу військового капеланства. 20 лютого цього року стартувала підготовка перших 30 військових капеланів від п'яти релігійних організацій. Серед випускників є також одна жінка-капелан. Це священники-душпастері, які... Також стали офіцерами Збройних сил України, пройшли шеститижневу підготовку, яка включала і основи військової підготовки, і скажімо, основи психології, також включала блок душпастерський, який охоплював скажімо, всі ті аспекти душпастерського служіння, які, які потрібні для того, щоб професійно здійснювати свою місію. Під час вручення сертифікатів військові капелани отримали відповідну відзнаку до надрукованого знаку «Бути поруч». Вона є символом професійності і успішного завершення курсів. Військові збривовці в різних світах, в різних потребах, всіх потреб не збагнути, але зрівноважити війця, надихнути його, упевнити його ним словом, благословити, скріпити його в його цілеспрямованій дії.